Nem csak arról számol be a közmédia, amiről akar. Vagy mégis. Úgy zajlott le az előválasztás, hogy a közpénzmilliárdokból működtetett közmédiában nem volt érdemi tudósítás a több százezer embert megmozgató eseményről. Pedig a választások csak akkor lehetnek tisztességesek, ha az ellenzék is teret kap a bemutatkozásra. De mit kezdhetünk ezzel? Lezajlott az előválasztás mindkét fordulója, ami egyszerre érinti az ellenzéket és a kormányzó pártokat is. Mégis azt tapasztalhattuk, hogy a közmédia hosszú ideig be sem számolt erről. Szeptember 23-án kezdődött az előválasztás, de az első erről szóló tudósítás csak szeptember 29-én jelent meg, Miközben részletes beszámolókat hallhattunk a demográfiai csúcssal. A rendezvényen több külföldi felszólaló példaértékűnek nevezte a családokat segítő magyar intézkedéseket. A vadászati világ Nem nekünk kell magyarázkodni a tekintetben, hogy miért vadászunk. És persze a migrációról. Arra akarják rábírni a magyar hatóságokat, a magyar kormányt, hogy ugyanaz a helyzet álljon elő, mint 2015-ben. A közmédiából tehát az előválasztás első hetében nem értesülhettem volna arról, hogy egy demokratikus, részvételi alapú szervezkedés indult meg az ellenzéki oldalom, ahogy arról sem hogyan zajlik az előválasztás folyamata, vagy hogy kik a jelöltek, akikre szavazni lehet. Pedig a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény kijelenti, hogy jogunk van megfelelő tájékoztatásban részesülni az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet számára jelentőséggel bíró eseményekről. Azt is kimondja ez a törvény, hogy a médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezekről az ügyekről és eseményekről. Egy sok százezer ember részvételével zajló folyamat, függetlenül attól, hogy melyik politikai erővel szimpatizálunk, biztosan jelentőséggel bíró esemény, Igazi nagybetűs közügy. Ebből következik, hogy jogunk lenne arra, hogy tájékozódjunk erről. A tájékoztatáshoz fűződő jogunktól elestünk, amikor a közmédia nem számolt be az előválasztásról. És magáról a szavazásról is lemaradhatott volna az, aki csak a közmédiát nézi vagy hallgatja. De milyen eljárásban tudjuk érvényre juttatni a tájékoztatáshoz fűződő jogunkat? A válasz lehangoló, sajnos egyelőre semmilyenben. Mivel a médiarendszer egészének feladata a hiteles tájékoztatás, ezért nem léphetünk fel külön egyik média szolgáltatóval szemben sem, hogy vegye figyelembe a tájékoztatáshoz fűződő jogunkat. Így a törvény egy olyan jogot biztosít számunkra, amit nem tudunk kikényszeríteni. Amikor már nem lehetett elhallgatni az ország szerte több százezer embert megmozgató eseményt, Végül beszámolt róla a közmédia, és azóta több tájékoztatást is hallottunk az előválasztásról. De akkor is így. Már az előválasztás első fordulója után kiderült, hogy a baloldali politikusok képtelenek lennének döntéseket hozni és közösen vezetni az országot. Vagy így. Tovább húzódik az előválasztási komédia, így fogalmaztak elemzők. Pedig a törvény azt is kimondja, hogy a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások, tehát a tévék, rádiók kötelesek, közérdeklődésre számott tartó eseményekről az általuk közzétett tájékoztató, híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. Viszont ezt csak akkor lehet kérni, ha beszámolnak róla egyáltalán. Ha az adott médium nem foglalkozik valamivel, kiegyensúlyozott tájékoztatást sem kell nyújtania róla. Miért baj ez? Lehet, hogy már elszoktunk a gondolattól, de a közpénzből fenntartott közmédia nem csak a kormányjal szimpatizálóké, hanem mindenkié, így persze azoké is, akik a kormány leváltásában érdekeltek. Mégis visszatérő probléma, hogy a közmédia kísérletet sem tesz arra, hogy pártatlannak, elfogulatlannak mutatkozzon, holott éppen ez lenne tőle elvárható. Különösen nagy probléma ez úgy, hogy a magyar médiapiac jelentős részét uralja a kormány média, amelybe évek óta a közszolgálati média is besorolható. A mérték média elemző műhely elemzése alapján a hír és közéleti piac 77,8% a Fidesz közeli. Ezen belül közel 40%-ot tesz ki a közszolgálati média. Így hangozhatnak el olyan tudósítások, amelyek valójában kizárólag a kormány üzeneteit közvetítik, és nem tájékoztatnak semmiről. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Kiszeli Zoltán közben úgy fogalmazott a gyurcsányféle színjáték része Márkizaj Péter jó szereplése is, akint keresztül elhitették, hogy a baloldalon belül létezik alternatíva, amely elutasítja a 2015 előtti világot. Vagy jelenhet meg a közmédia híroldalán olyan tudósítás, ahol az egyik lehetséges miniszterelnök jelöltet óriás lajhároz hasonlítják. Nem ezt várnánk a közmédiától, amely már a nevében is a közé és közpénzbe gazdálkodik. Idén csak nem 120 milliárd forintból, jövőre a választási évben pedig már 130 milliárdra emelik a bügyét. Különösen a választásokhoz közeledve lenne fontos a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hogy a választópolgárok megalapozott döntést tudjanak hozni. Többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy a választások nem lehetnek valóban tisztességesek, ha az ellenzék nem kap megfelelő teret a közmédiában. Az előválasztásról például mostanáig nem sikerült megszólaltatni az MTV műsoraiban, nemhogy a győztest, de semmilyen ellenzéki szereplőt. Na de legalább ezzel kezdhetünk valamit? A kiegyensúlyozottság követelményét, tehát azt, hogy a tudósítások elfogulatlanok legyenek és teret adjanak a másik félnek is, elvileg az úgynevezett kiegyensúlyozottsági eljárásban lehetne érvényesíteni. Csak, hogy a bíróságok sokszor már azzal is megelégszenek, ha az ellentétes vélemény létezésére csak utalnak a kifogásolt műsorban. A vélemények súlyozása pedig a szerkesztői szabadság körébe tartozik. Mégis érezzük, hogy ez nem igazán felel meg annak, amit kiegyensúlyozott tájékoztatás alatt értünk. Ezért tudatosan veszünk részt olyan perekben, amelyek a bírói gyakorlatot megváltoztathatják. Addig is mihez kezdhetsz te ezzel a helyzettel? Tájékozód minél több forrásból, hiszen a demokratikus részvétel alapja, hogy táguljon a látóterünk egyes közéleti események kapcsán. Ismert fel a propagandát, és hívd fel mások figyelmét is a problémára. Beszélj másoknak is arról, hogy a propaganda nem vélemények, világnézetek ütközése, hanem a hatalomeszköze, melynek célja a kormány által meghatározott üzenetek terjesztése és az emberek manipulálása. A magyarországi TORZ média helyzet következménye, hogy megtanultunk kritikusan olvasni, értelmezni, alternatív hírforrásokat keresni. Így történhet az, hogy akkor is lehet sok százezeres a részvétel egy eseményem, ha a közmédia úgy tesz, mintha meg sem történt volna. De nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, akik elsősorban csak a közmédiából tájékozódhatnak. Mi továbbra is mindent megteszünk a szabad sajtóért és a tisztességes választásokért, hiszen a demokrácia nem egy nap. Kövess minket, hogy megtudd, hogyan tehetsz te is ezért, hogy valódi versenyben dönthessünk az ország sorsáról 2022-ben.